السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد أكون أخطأ لكن سبحان الذي لا يسهى ولا ينام في هذه الحلقة كنت وعدتكم أني سأتكلم عن خبايا الأرض وما تخزنه الأرض بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قبل ذلك أريد أن أنوه لشيء ما أنا شخصيا أقدم حلقات وأسجلها وأبثها على اليوتيوب وأنا كما تعلمون من قبل لا أمنع أي أحد من أن يحمل فيديوهاتي يسجلها ويُبثها على اليوتيوب ذلك أن في يوم من الأيام لا تذكر أي تاريخ اتصل بي أخ مغربي قال لي على المسانجر يا أخي أنا أريد أن أجاد في سبيل الله وأن أنشر فيديوهاتي قلت له بصريح العبارة أنا لا أمنع أحداً أن ينشر فيديوهاتي وأن يعلم الناس قال لي إن اليوتيوب إذا أنت عرضت نشر الفيديو لك فإنه سيوقف قناتي قلت له بصراحة وبكل وضوح ان انت تبتغي مرضاه الله من نشر الفيديوهات فالله سيجازيك على ما فعلته وان انت كنت تبتغي نشر الفيديوهات لاجل ان تجمع مشاهدات وناس تتابعك ونسب كبيره والاف فذلك حسابك عند الله في آخر المطاف هناك من نبهني وقال لي يا أخي هناك قناة اسمها الجزيرة فورم تنشر فيديوهاتك وتنسبها لنفسها يا أخي يا أخي بالله عليك يا صاحب هذه القناة وأنا شرعت للناس أن تنشر فيديوهاتي إن كان هناك من يتصل بك أو يقول لك أو قولا أو يسألك سؤالا فلا تجيبه أنت بما لا تعلم إرجع الأمر لمن بث هذا الفيديو أنا سجلت في فيديوهات وعندما يسألني شخص أجيبه بسيطة جدا هذه الحكاية بسيطة يعني أنت من المغرب أو من أي مكان تبدو هذه الحلقات عندما يسألك شخص ويقول لك كيف كذا وكيف كذا قل له بصريح العبارة هذا الفيديو منسوب لأخ من تونس وليس من المغرب اسأله على قناة السر الأعظم سيجيبك، ونحن نبث علما للناس، لا نبتغي من ورائه لا مالا ولا أجرا من الدجال أو أعوانه أو ما إلى ذلك، في الحقيقة أنا لا أريد ضررا لأي لأي كان، لكن عندما يكلمني أخ. المغرب ويقول لي هذه القناه وصاحبها ها هو جواري يستعملها لاجل المال لن يقتات منها يا اخي بالله عليك كف عن ذلك لا تشتري بايات الله ثمنا قليلا ان الله لا يحب من يشتري باياته ثمنا قليلا كما فعل بنو اسرائيل بالله يا عليك يا أخي، لا أريد أن ألتجئ إلى ما يسمى السنيال وما إلى ذلك، أنا أريد أن هذا العلم من كتاب ربي يصل إلى الناس، هذا الرجل في الحقيقة، في يوم من الأيام جاءني اتصال على ميسان قال لي يا أخي أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله وأن أنشر علماً فهل تمكنني من أن أنشر فيديوهات؟ قلت له لك ما تريد أن تنشر واتق الله اتق الله لا تشتري بآيات الله ثم قريب قال لي وما ضير في ذلك أن يشتري الإنسان أو أن يفعل إشهاراً أو ما إلى ذلك قلت له أنا شخصياً لا أطلب مقابلًا من ذلك لكنك أنت إن أردت أن تنشر وأنا سمحت بذلك لعامة الناس لعامة القنوات كلها بدون استثناء بدون استثناء لأني أعلم أن الله سيحاسبك أنت ولن يحاسبني أنا أنا لنحاسبنا الله أني قلت قولًا في كتابه جميلًا أو مختر فأنا من سيحاسبني الله أما أنت فسيحاسبك أنك اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا في الحقيقة تابعت كثيرا وقلت مالي الإخوة المغاربة كثير فيهم هم بالعشرات من المغرب يستعملون فيديوهاتي وينشرونها ويستعملونها فأردت أن أعرف من غاية من ذلك هل هم يريدون علما يبلغونه للناس أم أنهم يريدون مالا ما اكتشفته حقيقة وليس كلهم ليس كلهم أن العديد فيهم ومعظمهم من المغرب الأقصى يستغلون هذه الفيديوهات ليشتروا بها ثمنا قليلا ما سأقوله حقيقة هذه البلاد اسمها المغرب الأقصى تحدثت عنها في حصص سابقة، وقلت أن الله توعد هاته الأقوام بصيحة وصرخ والله لا يظلم الناس فتيلا، ولا يظلم الناس نقيرا، ولا يظلم الناس مثقال حبة من خر، ولا يظلم الناس مثقال ذرة، إلى هنا عندما أتبع الميديا وأرى إخواني في مصر يناقشون بأدب، نعم بأدب وبعلم ويسألون وإخوتي في الجزائر أيضا إخواننا، نحن تونس والجزائر في الحقيقة بلد واحد غير أن تلك الحدود الوهمية فرقت بيننا. إخواننا في ليبيا والتشار والنيجي والسودان واليمن والعراق وسوريا لم أرى حقيقة أن من هذه الدول من يريد أن يشتري بآيات الله ثمن غير طيب. إلا سكان المغرب الأقصى الذين خارطوا اليهود بعد فرارهم من الاندلس اثر الحمله الصليبيه وقلت هذا ووجدته في كتاب الله اقسم اني وجدته في كتاب الله ان المغرب الاقصى موعود بصرخه وضربه قويه وخسف عظيم فما وجدته على الميديا اكد لي حقيقه أن الله لن يظلم الناس نقيراً ولن يظلم الناس فتيلة، ولن يظلم الناس مثقال ذرة ولن يظلم الناس مثقال حبة من خر هنا وجدت نفسي وأنا سأبدأ الحصة التي وعدتكم بها حول اكتشاف الكنوز الأرض لهذا ساقسم هذه الحلقات على حلقتين ان امكنني ذلك من الوقت فلعل شعوب المغاربه وشعوب مصر ولا وانا لا اريد ان افرق بين الشعوب نحن امه واحده في الحقيقه كان المغاربه يجوبون بلاد شمال افريقيا من تونس والجزائر ومصر وغيرهم، يعتمدون السحرة والشعوذة ليستخرجوا كنوزا كانوا يعلمون بالخرائط من اليهود انها موجودة في شمال افريقيا وفي مصر وفي المغرب وفي الجزائر تحديدا. نعم، انا لا اقول هذا ولا استحي أن أوجه هذه العبارات لذلك الشعب المغربي الذي خالط اليهود وتعلم منهم قذاره السحر السحر الأسود والكبالة نعم وإن كنتم أنتم يا شعب المغرب تريدون أن تزفوا أنفسكم الإيمان فزفوا أنفسكم الإيمان اتصل بي عندي الأخوة من المغرب من الرباط ومن غيرها من الاماكن قالوا لي صراحه هذا الذي يبث فيديوهاتك يشتري بها ثمنا قيام نحن له بالمرصاد اللهم اني قد بلغت اللهم فشل اللهم اني بريء من هذا الذي يشتري بايات الله ثمنا قليلا اللهم اني بريء منه إنما الإخوة في المغرب المؤمنين بالله حق الإيمان ماذا قالوا لي؟ قالوا لا عليك يا أبا مريم هذا الذي يريد أن يشري بآيات الله ثمنا قليلا وأمثاله نحن من سيتكفل بهم نعم قالوا لي نحن من سيتكفل بهم سنأخذهم أخذ عزيز مقتدر لأنه لا يجوز إطلاقا أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا لا يجوز لك بالقرآن وبالسنة وبما أمر به الله وبما أمر به رسوله أن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا أن تربح فلسا واحدا بالمتاجرة بآيات الله وبعلم الله لذلك عندما وصلتني تلك الرسائل من اخوتي في المغرب هذا المساء قلت لابد ان انزل حلقه حول كشف الكنوز لان هؤلاء الذين في المغرب الاقصى من شرذمه اتباعي ذلك الملك الحقير الجبان السقط نعم وأنت ملك لست ملكا، أنت جبان ساقط، أنت من آل النعاج. فتونس والجزائر وشعبيها وشعب المغرب لا يرضى بك ملكا، ولست ملكا، إنما الملك هو الله، أنت يا أيها الحقير الذي أذعنت وسجدت لآل صهيون، فأنت لا تكون حتى مثقال حشرة، وعباد الرحمن والمؤمنون يدفعون نفوسهم غالية في غزة، وفي فلسطين وأنت تطبع مع الكيان الغصب أعوان الدجال ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله عليك يا من تحسب نسك ملك للمغرب وشرذمة اليهود وشرذمة الصهينة ممن لا يؤمنون بكتاب الله ألا لعنة الله عليكم يا من كنتم تجوبون الأرض لتسرقوا كنوز أمة محمد بالشعوذة، أنا سأعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يخرجون كنوز أراضيهم، يا من تبعتم ملة الصهاينة يا من تبعتم مع بني إسرائيل خوفا على ملك ملككم هذا الملك هذا التعيس هذا القذر هذا الذي لا يكاد أن يكون جربوعا ألا لعنة الله على الظالمين ملكا ما تملك انت لا تملك مثقال ذره من خرد انت ومن تبعك ممن هم في المغرب يتبعونك ويطبعون مع الكيان خوفا على كرسي عرشك الى لعنه الله عليك خسئت قال أنا من آل بيت الرسول وأنا محمد السادس أو الخامس أو الخامس عشر. هذه أمة محمد لا تخشى في الله لومة لا. كانوا اليهود الذين يحسبون أنفسهم مسلمين ويقرؤون القرآن يجوبون بقاع الأرض ليتعلموا وليسرقوا كنوز تونس والجزائر وموريتانيا وحتى مصر أيضا، ذهبوا إلى مصر وسرقوا كنوز مصر ويخفونها، أنا في الحقيقة كان لابد علي أن أتكلم في ما يسمى بالأقطاب الكروية، نعم، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا يستخرجا كنزهما، رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك ما لم تستطع عليه ذلك ما لم تحط به خبر، فهؤلاء المغارب الذين يعيشون في المغرب الأقصى من سلالة اليهود الصهاينة الذين علموا أهل المغرب الشعوذة والسحر والتنقل في بلاد المسلمين وسرقة كنوزهم واستخراجها ثم العبث بهم. وإهامهم بالسحر وسحر الكابالا والسحر الأسود الذين تعلموه من اليهود أقول لهم ألا لعنة الله عليكم ألا لعنة الله عليكم فشعوب الأمة تستطيع في هذه الحلقة التي بعد هذه سأقول لكم أسراراً كيف كيف هي موازين الجذب علميا من الكتاب من كتاب الله وسنة له عين القطر لسليمان ثم أن ذو القرنين وما يسمى بالكنوز المنظورة تحت الأرض التي تراها ولكنك لا تستطيع أن تأخذها نعم هي موجودة لكنها كنوز مدفونة لأمة محمد مدفونة وموضوعة لكم يا أمة رسول الله من الجزائر إلى العراق من الجزائر إلى العراق ثم فارس ثم الشام ثم اليمن جنوبا ثم إلى تركيا شمالا ثم إلى الجمهوريات الإسلامية، نعم هي مكنوزة أمريكا لكن آل صهيون في المغرب علموهم كيف يسرقون تلك الكنوز، سأعلمكم بطريقة بسيطة وجميلة وبسيطة جدا. كيف أنك تعلم أين يوجد الكنز ولا تستعين مستقبلاً بمشعوذ من المغرب الأقصى يأتيك على صورة إمام أو حافظ الكتاب الله وهو يستعين بالجن وهو من آل الدجال نعم انت اليوم تريد ان تشتري بقناه ابا مريم ثمنا قليلا لكنك لا تستطيع ان تشتري كنوز الارض الى هنا اقف لتتابع كيف انك بكرتين وسيخين من النحاس تستطيع ماذا تستطيع أن تذهب إلى مكان الكنز وتستخرجه وتستطيع أيضا بهذه القاعدة الفيزيائية العلمية من القرآن نعم بهذه القاعدة الفيزيائية من القرآن من رب العالمين أنك إذا طار طائر في السماء وحوى ما حولك تستطيع أن توجه له إنذارا ليبتعد عن سمائك وسماء أرض المسلمين. هذه القاعدة الفيزيائية التي لا يعلمها علماء الفيزياء حاليا، سنوضحها في الفيديو القادم. ثم سنرسل رسالة إلى أعداء الله في الإمارات وفي المغرب. لنقول لهم كفى. كفى بالله شهدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على من يبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أيها الذي تحسب نفسك ملكا يقبلنا يديك ويجدون لك من دون الله نعم ولعل الرسالة وصلت وأستغفر الله ربي لي ولكم أجمعين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم ألا لعنة الله على الظالمين الحلقة القادمة سأوضح لكم كيف تكشف السر الدفين وليعلم الذين يقولون أن الأرض مسطحة ، ألا سطح الله عقلك ، الأرض كروية كما الشمس وكما الكواكب ، نحن نتكلم بعلم الله من الكتاب الحلقة القادمة تعلمون كيف تستخرج كنزك من قبلك وهو قريب منك ثم لتعلم كيف تبع المغربة من لعنه الله وأظله وأسمى, وأسمى سمعهم وأبصرهم الا لعنه الله على الظالمين نعم الا لعنه الله على الظالمين حاشا الاخوه والاخوات والاخوان في الله السلام عليكم ورحمه الله